あ<音声><音声><音声> دمر یہ جاناں کرسی زي اتی ہے جی ہر روز مشک ضرب سی موں افتادی اور بعید لگتے ساروك السين كذبين مانكوش جاسي ويا فيه حتة في بحر العرب وحته مش عارفين شغلة بايت تيه سابع اليالي برضو بتيه ساروك برعيه تراك تراك عالتوزيع مع اربعه اللي دمر كرار دي زي صاروك لسينا كوي من راسك تازيب بروز وشك ترى بزيب دي بام بغاقفك تأديب هو رفاق دي ده ركاس رايح ده ركاس مي ده تاري مانتوش غازيب بيحاربونا مطاريش احنا احنا مطاريش مطاريش اتسرو سر وكسين نزلتو بطن سين عملتو سلسفين كيتش على وحده عملتش في حياتو كيشر شر بلوك نجم المزاجي مهطل مانكفش لو غيرت لوك عمري ما هتجربه وابنك نازل عمره ما يدل بس هالامر انا مهطل سيطر على وششش تنقاد بطل وفاس ترطو ربط قلبتك بط رايح رايا رايح ضهر الجمصم ولا اي باف مش في صفحه بات بتصفى